Och jag ska kopiera socialkontoret i framtiden. Eller leva i skolan. Ska vi göra det? Jag är här på våra gamla skolor. Jag jobbar med vården. De sitter i på avdelningar. So Ska vi gilla politiker? Ska vi gilla dem? Forma vadå? Vad de har gjort för oss? Vad de har gjort för oss? Vilken framtid vi har? Pensionärer? Barn? Barnbarn? Barn. Ska vi ha sånt värder? Barnsfälte på jorden Där de smärdar krig de jävlarna? Bara att känna sina snabba och på internet! Tack gode Gud att ni har internet! Tack så mycket!